Відновлювальне землеробство це набір методів ведення сільського господарства, які збільшує біорізноманіття та вміст органіки у ґрунті. Більшість сільськогосподарських методів є руйнівними для біорізноманіття. Навіть органічне сільське господарство, яке начебто не таке й погане, все одно приносить більше шкоди, ніж користь. Відновлювальне агровиробництво це спосіб змінити цю тенденцію та справді позитивно вплинути на ґрунт. Отже, що передбачає відновлювальне землеробство? Відповісти на це питання насправді досить складно, тому що методи, які найкраще працюють значною мірою залежать від землі, яку обробляють. Таким чином, різноманітність практик безмежна і їх більше, ніж може охопити це відео. Однак розгляньмо три поширені системи регенеративного сільського господарства. Грунт сповнений організмів, які корисні для рослин. Деякі перетворюють ґрунтовий азот у придатну для споживання рослинами форму. Деякі доставляють воду рослинам, які не можуть отримати її в інший спосіб. Інші розпушують і аерують ґрунт збільшуючи поглинання води та дозволяючи корінням рослин проникати глибше. Коли ґрунт перевертається машиною, більшість цих організмів гине. Тому доводиться підживлювати посіви хімічними добривами, які в кінцевому підсумку вимиваються в воду. Головне у землеробстві без обробітку не робити цього. Замість застосування культиваторів садять сидерати, коріння яких розриває ґрунт. Нехай черв'яки провітрюють ґрунт і розносять поживні речовини. Тримайте ґрунт покритим органічною мульчею, яка часом перегнеє, додаючи до ґрунту більше органічної речовини. Від викидів метану до вирубки лісів під пасовище вирощування великої рогатої худоби є дуже шкідливим для навколишнього середовища. Але це не властиво жуйним тваринам. Якщо запровадити правильні методи, величезна кількість вуглецю може потрапити в землю. Грунт можна оздоровити і навіть опустелювання можна зупинити за кілька років. Ось як це відбувається. Трава росте спочатку повільно, потім починає прискорюватися і знов сповільнюється. У цій середній зоні накопичується найбільша біомаса з найбільшою ефективністю. Якщо її з'їсти до того, як вона досягне цієї точки, її зростання ніколи не прискориться. Це те, що відбувається з традиційними пасовищем. Тварини з'їдають всю траву, і вона не має шансу достатньо відрости перш ніж її знову з'їдять. В результаті надмірне випасання худоби призводить до ерозії грунту, посухи та опустелювання. Але якщо тварини тримаються щільним стадом, як колись у природі, трава встигає вирости перш ніж її з'їдять. Вся ця біомаса в траві – це вуглець, що береться з повітря. Однак не вся трава з'їдається, частину її затопчуть, що зрештою створить ідеальні умови для нового верхнього шару грунту. Все це відбувається неймовірно швидко. Це одна з найскладніших практик, яка залежить від місця розташування. Тому трохи узагальнюємо. Ця система завжди починається зі спостереження за місцевим лісом і зв'язками між усім, що в ньому є. Рослини, тварини, гриби, ландшафт, ґрунт, вода. А потім ці стосунки відтворюються таким же екологічностійким способом, тільки виробляючи більше їжі. Зазвичай вважається, що агролісове господарство складається з семи шарів. Коріння, ґрунт, рослини, кущі, низькі дерева. Високі дерева і в'юнкі рослини. Кожен із цих шарів або виробляє якусь їжу, і потрібні нам речовини, або певним чином допомагає системі в цілому. Рослини в основному багаторічні, складаються переважно з місцевих видів. Ці три приклади регенеративного сільського господарства, як і усі інші, мають щось спільне. У звичайному сільському господарстві вирощується якомога більше врожай однієї культури. У відновлювальному сільському господарстві створюється більше взаємозв'язків між елементами. І людина один з них. Якому типу відносин з землею ви бажаєте сприяти?